Γιατί τώρα θα παίξει για μας ένα παιδί που δεν έχει ξαναπέξει. οκ. Okay. Οπότε θέλουμε λιγότερη ησυχία και περισσότερο ενθουσιασμό τώρα που θα ανέβει στη σκηνή, ο Αλέξανδρος του Πάπα Γεωργίου. Καλησπέρα. Είναι Αλέξανδρο και κοινωνικός ανθρωπολόγος. Η ανθρωπολογία, όπως λέει η λέξη, μιλάει για τον άνθρωπο. Όπως και το στάντα. Βέβαια έχουν και διαφορές. Μια διαφορά είναι ότι όταν κάνεις stand-up, οι φίλοι σου έρχονται να σε βρουν. <Σι> <Σι> Αυτό ήταν και η πηχτία που ξέραμε πράγματα. <Σι> ε, μια άλλη διαφορά είναι ότι σε μια διάλεξη, ένα συνέδριο ανθρωπολογία δεν μπορείς να βρίζεις. Ε, εκτός και αν πείσαι ότι παρατήθησες να το κάνουν άλλοι, και εσύ απλά το μεταφέρει. <Σι> Για παράδειγμα, στο στάνταπ επαναλαμβάνεται συχνά η λέξη «πούτσα». <ΣΣΣΣΣ> Αυτό σαν να να αρέσει στον κοινό, γιατί όποτε επαναλαμβάνεται η λέξη «γελάνε» και μια λάμψη φωτίζει τα μάτια. βέβαια <ΣΣΣ> πέρα από τις διαφορές, ε, πιστεύω ότι το stand-up και η ανθρωπολογία έχουν ένα βασικό κοινό στοιχείο. Γιατί τόσο οι κομικοί, όσο και οι ανθρωπολόγοι, ε, μιλώντας για τον άνθρωπο, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, προσπαθούν να παρατηρήσουν και να καταθέσουν μια αλήθεια. Είτε τη δική τους αλήθεια, αυτή τη δική τους εμπειρία, είτε ε, αλήθεια, κάποια, αλήθεια άλλων ανθρώπων. Ε, Εξάλλου δεν είναι μία η αλήθεια. Για παράδειγμα, είναι αλήθεια ότι ο Γιάννης και η Μαρίκα χωρίζουν επειδή η Μαρίκα πατούσε τον Γιάννη με τον Αλέκο, τον πάρο και κολλητό φίλο του Γιάννη. Αλήθεια είναι. Λέει η μαμά του Γιάννη, όλα. <exercices> είναι αλήθεια ότι ο Γιάννη και η Μαρίκα χωρίζουν επειδή ο Γιάννη δεν συναισθηματικά τη Μαρίκα, αμελούσε τι ανάγκε τη και είναι υπερβολικά προσχολημένο στη μαμά του, κυλια όλα. Αλήθεια είναι, λέει ο Αλέκο ο κουμπάδο. Έπειτα, πολλοί κόσμο πιστεύουν ότι τα ρητά του θυμόσου του μα. Κρύβουνε πολύ αλήθεια. Έλαβα ένα μήνυμα τη Έλεγε Σπίτι χωρί Γιάννη, προκοπή δεν κάνει. <laughs> Απάντησα. Κυρία Όλγα. Μην επιμένει. Τα παιδιά χωρίσανε. <laughs> δεν γυρίζει πίσω η Μαρίκα. Πάρτε απόφαση. <laughs> Μετά πολύ από βάλε ένα μήνυμα. Η γριά το έχει το ζουμί. <laughs> Απάντησα. <laughs> Κυρία Όλγα, σε πάμε καλό. <laughs> είσαι και έχεις πολύ ζουμή. αλλά αυτή η σχέση πρέπει να τελειώσει. Είμαστε φίλοι με το γέρον από τότε που ήμασταν και εσύ είναι η λανιάρα. <laughs> Έπειτα έλαβα άλλο ένα μήνυμα, χωρίς ρητώ αυτή τη φορά. Είναι αλήθεια ότι η κυρία Όλγα ε, τρελαίνεται να τις αγκώνουν τα αυτοί. <laughs> <laughs> Απάντησα. Γιάννη, σε κατάλαβα από το ορθογραφικά. σε κόλλα, δεν τρέχει τίποτα με εμένα και τη και εσύ που ξέρεις με τι τρελαίνετε, το Ολγάκι, άνοιξα παρένθεση. έτσι γράφτε το τρελαίνετε ρε μάλακα, όλα τα είναι έψιμο, όπως αίμα, νημομηξία, έσχος. Τα παιδάκια βέβαια, όταν είμαστε παιδιά δεν μας νοιάζει αλήθεια, ε, ε, εκτός και αναφορά εμάς άμεσα. Ας πούμε, θα πει ένα παιδάκι. Ο Ρινόκερος πετάει ψηλά με τα μεγάλα του στερά και γίνεται μονόκερος. Και τότε ο Άγιος Βασίλη που είναι δυνατός, κάνει μία και πετάει κάτω το μονόκερο. Και τότε έρχεται ο μεγάλος δράκος και λέει «σ'αφυσήξω, σ'αφυσήξω» και η τρεις λίκη μεταδόν και, και φεύγουν μακριά και τότε ο μεγάλος δράκος μπαίνει στο σπίτι και εκεί είναι η μαμά και ο Σίρος Αλέκος που παίρνουν το αλογάκι και ο μαγάλος δράκος και ο μεγάλος δράκος μπαίνει σε ένα άλλο δωμάτιο και εκεί είναι ο παπάς και η γιαγιά Όλγα λέει κάτι στη γιαγιά σου αυτή και η γιαγιά δεν έχει πια μάτια <laughs> και τότε ο μεγάλος δράκος πετάει φωτιά και του καίει όλου. <laughs> αλλά άμα μου πεις ότι είναι η ώρα για ύπνο θα πει, μα είπετε δέκα λεπτά και έχουν περάσει μόνο έτσι <laughs> ξέρει να μετράει <laughs> όλα τα ξέρει ο δράκος δέκα <laughs> μετά ενηλικιονόμαστε, μεγαλώνουμε και μας νοιάζει και η αλήθεια για πράγματα που δεν μας αφορούν άμεσα και αυτό είναι καλό γιατί ε, είμαστε λιγότερο εγωγεντρικοί Με νοιάζει ας πούμε αν και για το Αμαζόνιος ή ε, η Αυστραλία Είναι ο πλανήτης μας, μας αφορά όλους Με νοιάζει αν πλημμυρίζει το παγκλατές Έχω παραγγείλει τα καινούργια να έπτυξε Στονλάχιστον θα τα διάγροφα Βέβαια, οι και πράγματα που είναι περίεργο που μας νοιάζουν και μα ενοχλούν Α πούμε ότι η διπλανή χώρα που και δεν έχουμε πάει ποτέ <coughs> μπορεί να ε, ονομάζεται προ τιμή μιας περιοχής της δικής μας χώρας. Ή ότι κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν που να μείνουν πάνε και μένουν σε άδεια σπίτια σε μια γειτονιά που μπορεί να μην έχουμε πάει ποτέ. Ή ότι άλλοι άνθρωποι που δεν έχουμε γνωρίσει ποτέ μπορεί να τίνονται όπως γουστάρουν ή να γουστάρουν όποιον θέλουν, σίγουρα όχι εμάς. Και λέω, σκέφτερα, μάλλον, μάλλον ζηλεύουμε, γι' αυτό μας πειράζει γιατί αυτοί έχουν κάτι που εμείς δεν έχουμε την ελευθερία επιλογής Πάντως, πείτε με ανεπρόκοπο, <laughs> αλλά θα προτιμούσα χίλιες φορές να μεγαλώσω σε queer, lesbian, gay κατάληψη στη Μακεδονία <laughs> ακόμα και την νότια <laughs> Πάρα στο σπίτι του Γιάννη που βγάζει τώρα <laughs> per il massimo <laughs>